وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان جہاں نہیں یہی اول خار سے فور ہے یہی شمشم شم کے دھواں نہیں یہی اگول خار سے ہے یہی شمشمشماہ دھواں نہیں کرتی نام پہ جافدہ نبس جا دو جہاں فا کرام پہ جافدہ نبس جا دو جہاں فدا تو جہاس بھی نہیں جی بھرا کر رکیا کرو جہاں نہیں تو جہاں سے نہیں جی بھرا کر رکیا کروڑو جہاں نہیں دو جہاں بھی تری دن جان دو جہان بیٹری نہیں کی امانے دن جان, کی کی جان, کی کی جان, جان, جان کیا یہاں نہیں لگن لگن لگن مگر, مگر کہ نہیں, نہیں کہ لگن لگن وہاں نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر کہ نہیں کہ وہاں زب نہیں س تیر پہ مل یوں تو, قل تو کس زبان خور سخن ہے جس میں سخن وہ بیان ہے کا بیان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں بخدا خدا, خدا کا یہی ہے دے نہیں یار کو مفید مک بخدا خدا, خدا کئی ہو یہی آ ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں جو وہاں سے ہو یہی آپ ہو جو یہاں نہیں تو وہ نہیں تیرے آ چھار کے بڑے بڑے تیر آگو ہے دب لچے فسحا ربا کے بڑے بڑے ارے کوئی جال نو نہیں نہیں بلکہ بلک جسم میں, میں جان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں, نہیں بلکہ جسم میں, میں جان نہیں وہ لا مکان کے مکین ہوئے سر آئیں شاست نشی ہو مکی ہو سر عیئست نشی ہوئے نبی, نبی ہے جس کے کہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ نبی ہے جس کے کہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں سر آئیں شفے ہے تیری گزرے دل فرش ہے تیری نظر سر آئیں شف ہے تیری گزرے دل پہ ہے تیری نظر مل گلو کوئی کش نہیں بوجھ تجھے پیایا نہیں مل گلو کوئی کش نہیں بوج تجھے پیایا نہیں کرو مد مدو رضا اس بلا مری بل مدہ ہو میرا دین جانی پارنا نہیں میں گدا وہ اپنے کری مکا میرا جانی پار نہیں